Salut! Bine ați venit la tutorialul meu! Astăzi vă arăt să faceți un ghiocel din elastice ca să sărbătorim 1 martie. Ca să-l facem avem nevoie de elastice albe, verzi și o igliță. Ca să începem, luăm un elastic verde și îl învârtim de 4 ori pe igliță. Luăm un elastic verde și îl pun în forma 8 și îl dublez. Și acum scot elasticul verde. Așa. Un doi și pun la loc. Mai iau un elastic și îl dublez și trec. Îndoi și pun la, și pun la loc. Mai iau un elastic și fac același lucru. Mai iau alt elastic, îl duplez. Trecem. Acum mai luăm un elastic și facem același lucru. mai l asta e pisica mea un elastic, îl el dublăm și scot mai iau unu Ce alt lucru? Două și puțină loc. Așa. Mai fac o dată. Ce așa mai facem? Mai am un elastic. Tragem. Acum eu am 11 căuri și eu o să fac 14. Iau un elastic, îl dublez și trec. În 2 și pun la loc. Mai iau un elastic, îl dublez, 3 și la loc și mai iau un elastic și trec și trage. Așa. Acum o să iau două elastice și le dublez. O să trec în doi și pun la loc. Așa. Și luăm un elastic alb, 2 scuze. Le dublez. Și acum o să începem cu floarea, partea din mijloc. Și scot cu grijă. 2 și pun la loc. Mai iau acum doar un elastic, scot, în doi și pun la loc. Și o să ne rămână așa. Acum luăm alt elastic verde, îl dublăm și trecem. Acum o să iau un elastic și trecem. Și o să facem un nod. Scot partea de adăsupra pe deasupra. Acum o să petim Bagi prin gaura. Mai opac. Acum, în partea de alta. Și pe aici. Și să ne rămână așa. Acum o să facem petalele. O să o luăm. Un elastic alb si o să l invertim de 4 ori. Luăm alt elastic, îl dublăm și acum o să scot. 2 și pun la loc. Mai iau un elastic și îl dublez. Deja avem 2 gauri. Mai iau una și scot. Am 3. mai iau alta și când avem patru o să bagăm iglița. Putem să punem alta ca să nu fie atât de scurt. Mai bine. Dublez și o să punem 5 cauri Acum, da, când avem cinci căuri, bag iclița în cumița care am învârtit pe patru ori. Așa. Și o să facem cinci covori. Iau un elastic, îl dublez, Și deja avem o gaură, mai iau un elastic, îl dublez și scot numai partea de sus. Și deja avem două gauri, mai iau un elastic, îl dublez, 3. Mai iau un elastic, îl dublez. Patru. Și alt elastic. Ca să avem cinci căuri. Așa. Acum luăm un elastic, îl dublăm, și scoatem tot ce avem și deja avem unul. trebuie să facem 3 petale coborâm și o să facem a doua luăm un elastic îl un de patru ori iau altul Dublez. Să vedeți că e același lucru. Scot. 2 și pun la loc. Avem o gaură. Facem 5. Iau alt elastic. Dublez. Și... Deja deci avem două căuri. Mai iau altul, dublez, scot, avem trei, Și 5. Acum o să bag ghiglița în gaura care am făcut. 4 de la început, gaură de la început. Și fac 5 gauri. 2 3 4, 5 Acum iau un elastic îl dublăm și trecem cele două părți și acum o să-l facem pe al treilea care e același lucru. Și acum o să opresc video ca să-l fac eu. Dacă nu mai știți să-l faceți, derulați. Și acum ne vedem. Deja am cele trei petale. Acum trebuie să le unim la tulpină. O să, prima dată o să luăm două elastice și o să trecem toate petalele toate petale așa și acum o să facem un nod scoatem partea de dedesubt de sus Acum o să pitim era sigur asta de aici. Și acum ăsta de aici. Și acum o să bag iglița prin mijloc și în din Mijloc o să o băgăm un tulpină. Trebuie să o facem mai mare. Așa. Și o punem mai în jos așa acum o să iau două un elastic dintr-o parte și alt elastic din alta așa Iau un elastic mi-a scăpat, mai fac iară. Și acum fac un nod scoate elasticul de dedesub, pe deasupra și trag. Acum fac același lucru în partea cealaltă. Și fac un nod. Așa. Și acum o să pitim elasticele, bagi iglița prin elastice, iau elasticul, Acum o să profite la de aici și o să ne scri. sau nu, mai bine nu îl pe aici și acum partea asta de aici așa și acum pe aici așa și acum am o să dublăm puțin turbină și deja avem ghiocelul nostru. Sper că v-a plăcut tutorialul și vă aștept la următorul video. Pa!